خوبصورت لگ رہی ہے کیا بات ہے ایزی اور سال جوس کتنا پیارا بن گیا ہے ساتھ ساتھ یہ کہ واہے گا اس کا فائدہ بھی بے شمار ہے اس کو پینے کرو کیلشیم بہت زیادہ ہے واہ کیا بات ہے साथ साथ भाई का भी खास ख्याल रखा गया निकालते हैं के साथ کلسام ہی کلشم